بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں صورت البقرہ کے اندر ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ بیسٹ پریکٹسز جس میں یہ ٹاپک ہمارا تعمیر شخصیت اور پھر یہ ہمارا جو قانونی طور پر احکامات ہیں اس میں ہم قصاص اور وصیت کی بات کر چکے تھے اب اگلے ٹاپک ہم روزہ اور پھر یہ قبضہ فراڈ اور کرپشن یہ ابھی ہم سٹڈی کرنے لگے تو اس میں اب دیکھیے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو امن کے کے کما قطب الزین امن من کم لال کم تب یہ اللہ کی حدود ہیں اور اس کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لیے کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو اچھا یہ ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کسی بھوت سے ڈرنے لگے معاذ اللہ بلکہ یہاں ڈرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہے اور جس سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے یہ ڈرنا ہے تو یہ ہم ڈرتے ہیں تقون کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہم سے ناراض نہ ہو جائے تو اس لیے یہ بتایا کہ بھی تمہیں روزے کا فرض کیا گیا ہے اور پچھلی متوں میں بھی ایسے ہی تھا یہ حکم ہے اب خود آپ بائبل میں جا کے تو رات میں پڑھ لیں وہاں پہ بھی یہ احکامات ہیں اور اس سے پہلے کی ہسٹری بھی بائبل کے اندر ہی موجود ہے کہ حضرت موساسل اسلام سے پہلے کیا تھا تب بھی ایسا ہی ہے اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ روزہ سے متعلق کیا احکامات ہیں جس کا ہمیں خیال کرنا ہے اس کا کیا پروسیجر ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریدا او علا سفر فعدت من ایامن اخر وزینہ یوقیقو ن فت یا تم تعام مسکین فمن تطو خیر فیر اللہ و عن تصوم خیر القم ان کن تم یہ گنتی کے چند دن ہیں اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے اور جو اس کی طاقت رکھنے رکھتے ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے بھی کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھائی تمہارا روزہ جو ہے یہ فرض تم پہ کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب یہ قرآن جو ہے نازل کیا تھا تو یہ وہ مہینہ ہے تم نے روزے رکھنے اچھا اب اس کی ایکسپشن بتا دی کہ اگر آپ کو پرابلمز میں ہے کوئی بیمار ہے یا اگر سفر میں بھی ہوتے ہیں آدمی تو چلیں آج کل کے تو بڑے ماڈرنائزڈ ہیں اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کسی پرانی بس میں جا رہے ہیں یا آپ کے جانوروں میں جا رہے ہیں تو پھر روزہ پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اگر ایسی سیچویشن ہے یا اس سے ہی ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی اور ایسی پوزیشن آ گئی ہے کہ جس میں روزہ آپ نہیں کر سکتے اس میں کوئی ایسی سچ مچ ایسی سچویشن ریئلی ہو یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے بہانہ کریں نہیں, ایسا نہیں بلکہ جو کچھ سچ مچ ایک سچویشن ہو تو اجازت دیے اس کو اگلے کسی اور دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں مثلا آپ نے کوئی پانچ روزے دس روزے چھٹ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ رمضان کے بعد کر لیجئے گا تو یہ کر لیے آپ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن اور دی ایک خاص ٹائم میں کہ آپ ایک روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو تب بھی ایک روزہ ہو گیا آپ کا تو یہ حکم تھا اچھا اب اس کی مزید ڈیٹیل پھر اگلی آیات میں یہ آئے گا کہ اس سے ایک مزید ایکسیپشن کے بارے میں اور یہ بتایا کہ اللہ کو پسند یہی ہے کہ روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ جب آدمی رکھتا ہے اچھا روزہ کرنا کیسے اس کے لیے اللہ تعالی نے طریقہ یہ کیا کہ اپنے رسول کے ذریعے کہ پریکٹیکل کروائیں اسی کو سنت کہتے ہیں یعنی سنت یہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک پریکٹیکلی معاملہ کر کے ایک طریقہ دکھایا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر لکھا ہوا ہوتا تو اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی روزہ ایسے ہی کروایا اسی طرح اور عبادت کے احکامات جیسے نماز ہے وہ بھی پریکٹیکلی کروائی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی پریکٹیکلی کروائی اور اسی طرح حج یہ بھی بالکل اسی طرح پریکٹیکل کر کے دکھایا حج اور عمرہ یعنی جتنی عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ طریقہ کر کے دکھا دیا کہ بھی ایسے کرنا اور آپ دیکھیے کہ الحمدللہ اختلاف اس میں کوئی نہیں ہے یعنی ایک ہی طریقہ آپ پریکٹیکل آپ یہ کر سکتے ہیں ابھی آپ حرم شریف میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ممالک کے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے آپ سب کی نماز پڑھیں سب کا روزہ سب کا عمرہ دیکھیں سب کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ہاں کچھ مائنر نوعیت کے کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو وہ اصل میں دین کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے یعنی اس میں اگر یہ ہو گیا تھوڑا سا کچھ مائنر سا ایشو تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس لیے اس کی پرواہ نہ کیجیے گا جو آپ کو درست لگتا ہے آپ اسی طرح کر لیجئے گا لیکن اصل طریقہ وہ ہے کہ جو بالکل تواتر کے ساتھ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کروڑوں لوگ ایک ہی طریقے سے کر رہے تو بس وہی ہے کام آتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ایک ایکسپشن کو بتا دیا کہ اگر آپ مشکلات میں ہیں بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا کچھ اور بھی کوئی پرابلم ہو تو ٹھیک ہے آپ اس کو اگلے دن کر لیں اور ایک ٹائم کے لیے اجازت دے دی کہ آپ چلیں آپ روزہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر مسکین کو کھانا کھلا دیں اب اس کی مزید ڈیٹیل بھی آگے آ رہی ہے شہر رمدان اللزی امزی القرآن حدلناسی و بیہ ناطم من الحدا والفرقان فمن یا دمن کم شاہر فل یَسم ہو و من کانہ مریدن اولا سفرن فعد د من ایام اخر یریید اللہ بکم السرا ولا یرید بکم العسرا ولی تکمل ولی تکبر اللہ علی ما ماہ ولاءم تشکرم کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے سراسر سر ہدایت بنا کر اور نہایت واضح دلائل کے ضرورت میں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہے اور حق اور باطل کا فیصلہ بھی سو so, تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھیں تو یہ لازمی ہے ہم پہ کہ ہم کریں ہاں پھر ایکسپشن یہ بتا دی کہ اور جو بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو وہ دوسرے دنوں میں بھی یہ گنتی پوری کر سکتے ہیں یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے اور فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑھائی کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو یعنی سال میں ایک مہینہ تو ایسا کرو کہ جو خاص ہماری کنسنٹریشن صرف اللہ تعالیٰ پہ ہو تو یہ تبھی ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے تو یہ بتا دیا کہ یہ رمضان میں اس لیے ہے اور یہ بتا بھی دیا کہ اگر آپ پرابلمز میں ہیں بیمار ہیں سفر ہے کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ روزے کو اگلے دنوں میں کریں اور کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ کچھ عرصے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ فدیہ فدیہ یہی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو کھانا کوئی ظاہر ہے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو ایک کھانا کھلا دیں تو یہ ایک روزے کے اکویلنٹ ہے تو یہ بتایا کہ اب اس کو ختم کر دیا تو اب نہیں اب اگر تمہیں مجبوری سے روزہ چھوڑنا پڑے تو پھر بعد میں کرنا یہ جی کر دیا اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا ذہنی طور پہ کہ مثلا شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں تو ان پہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہیں کر سکتے تو چلو ان کے لیے آپشن یہ اویلیبل ہوتی ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو سردیوں میں آپ روزہ جو ہے کر لیں اچھا پتہ چلو وہ بھی نہیں ہو رہا وہ اتنے بیمار ہیں کہ وہ نہیں ہوتا کیونکہ پھر شوگر ایک ان کی گر جاتی ہے تو ٹھیک ہے ان کے لیے پھر ہم یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں امید کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے یہ ایک اجازت دی تھی کہ اس کا بدلے میں ہم کچھ رقم کسی مسکین کو آپ دیا کریں مسکین سے مراد یہ نہیں کہ عام کوئی جو جو آپ کو مانگتا ہوتا ہے مانگنے والا نہیں بلکہ آپ کے جاننے والا کہ جو واقعی ریلائبل آدمی ہے تو اس کو اتنی رقم آپ دے دیا کریں دے دیں تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ شاء آپ کے لیے یہ روزہ پورا ہو جائے گا تو یہ امید یہی یہ ہے ہاں یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صرف اس لیے دیا تھا تاکہ لوگوں کو عادت تو بنے کہ روزہ واقعی کریں اور پھر اس کے بعد لازمی ان کے لیے کر لیا گیا ٹھیک ہے اب ہمارے لیے یہ یہ کہ اگر ڈائبیٹک لوگ جو ہیں ان کے لیے ہمیں اسی سے اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جناب اس میں کوشش وہ یہی کریں کہ کر لیں اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر ٹھیک ہے کہ اس کی رقم دے دیا کریں اور لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت کنسنٹریشن کے ساتھ کم از کم پورے رمضان میں رہیں و از سالقب عی فنی قریب اجیب دعویزنی فل یس تجیب لی ولی منو بی اللہ یشد ہوں <عَرْضًا> اور میرے کسی حکم کے بارے میں اے رسول جب میرے بندے آپ سے کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اس وقت میں ان سے قریب ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو پکار کا جواب دیتا ہوں لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں یعنی ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے سامنے تو صحابہ کرام آپ سوال جب کوئی کوشچن ہر ایک کے ذہن میں آیا تو وہ پوچھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے تھے جواب انہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کنفرم کر دیتے تھے کہ یہی ہے اور اگر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا کہ نبی اللہ تعالیٰ سے پہلے پوچھ لوں تبھی بات وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں یہ آ بھی جاتا ہے کہ تو اس وقت تھا اب سوال ہے کہ آج کل کیا کریں بھی آج کل بھی اس سے میں اندازہ یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ یہ اللہ یہ چیز اس میں یہ کنفیوژن لگ رہی ہے تو فرمائیں کیا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا آپ کے پاس کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ہم کسی اسکالر کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں یا ان سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے آتا ہے اور ذہن مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہی ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے اچھا اگر استاد کے ڈسکشن میں یا کسی اسکالر کی بات میں آپ کو کلیئر نہیں ہوا دوسرے تیسرے اسکالر سے پوچھ لیں تو پھر ان کی طرف سے آ جاتی ہے تو اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں بھی जाता है تو وہ جو آپ چیز آپ کو درست فیل ہو اسی پہ عمل کریں یہ آپ کے لیے تو اس کے مطابق ہاں لیکن ایک چیز کا خیال کریں کہ اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے نہ کریں بلکہ جو ایک واقعی سچ مچ کوسچن آیا ہے ذہن میں کوشش کریں کہ بالکل صحیح رزلٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں اس کا جو اشتہار آپ کریں گے اس کا اجر آپ کو ہوگا بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے یہ ایک لازمی ہے اب اسی سے متعلق کچھ اور کوسچن آئے تو ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے اسی روزے سے متعلق یہ فرمائے اوہم لئی لتسیام الا نسائی کم ہن لباس الَقُم من تم لباس لباس النّاََ علی مل ان کم کن أنفسكم فطاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أطم الصيام إلى الليل ولا تو با شروع ہنا و تم خا کہ فون فل مساجدی تل کا حدود اللّہ فلاح تقربہ کدار کا یو بین اللہ آیاتی لن <يَتَّقُونَ> سی کہ یہ ایک کچھ احکامات یہ ہمارے کوشچنس کے آنسر ہیں تو یہ آیا کہ تم پوچھنا چاہتے ہو تو چلو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر در کیا اصل میں کیا تھا معاملہ کہ بنی اسرائیل خاص طور پہ یہودیوں کے اندر یہ ایک بڑی ان کے جو فقہات ہیں بہت سختیاں کرنے لگے تھے اور انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ جی نہیں جی رمضان میں تو تم بالکل اپنی بیگم کے بالکل ٹچ بھی نہیں کر سکتے عزت تک تھا تو اب صابۂ کرام ابھی ایمان جو لائے تھے تو ان میں ایسا تھا کہ وہ متاثر تھے انہیں بن کے کہ وہ تو رات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو اسی پہ عمل کر رہے تھے اور اس کو صحیح سمجھ رہے تھے اور اس میں پھر پھر بھی ان سے ہوا کہ یہ ازدواجی تعلق قائم بھی ہوا تو اب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ بتاؤ بتا دو کہ روزوں کے رات میں کوئی عرض نہیں ہے تم اگر استواجی تعلق قائم کر رہے ہو تو نو no پرابلم کوئی ایشو نہیں اگر روزہ جو ہے تم نے جب تم نے اب کھانا کھا لیا تو اب پوری رات تک تمہارے پاس ٹائم ہے تم اپنی بیوی بی کے ساتھ تم انجوائے کر سکتے ہو اس طرح بیوی بی کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنے شوہر سے انجوائے کر لیں تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے ہاں جو لوگ اپنی طرف سے یہ خیانت کر رہے تھے تو میں نے معاف کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے نو ایشو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہاں یہ کہ جب تمہارا روزہ شروع ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتے یہ کنفرم کیا اب دیکھیے آگے بتایا چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو اسے چاہو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے लिए بالکل نمایاں ہو جائے پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو یعنی اب یہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی دیکھو اس جب یہ مغرب کے بعد تم کھاؤ پیو انجوائے کرو کہ جیسے ہی تمہارا روزہ ختم ہو تو کھاؤ پیو انجوائے کرو اور رات میں پوری از دواج تعلق بھی کرو اور اب اس سے تمہارے لیے یہ لکھ رکھا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھ رکھا ہے یہ لکھ رکھا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں یہ بچے پیدا ہوں گے تو ہوں گے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مل جائیں گے اور ان بچوں سے بھی ہمیں پھر بینیفٹس ملیں گے سائیکولوجیکلی بھی فائنینشیلی بھی یہ سب لیتے رہو اور انجوائے کرو اور پھر ٹائم رکھ دیا رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری یعنی یہ ایک ٹائم ہے کہ یہاں پہ جی آپ کا یہ رات کی انجوائمنٹ ختم اس کے بعد پھر آپ کا روزہ شروع ہوگا جو پھر اگلی رات کے شروع تک آپ کا چلے گا اب اگلی رات کا ٹائم وہی ہوتا ہے کہ جب یہ مغرب کی اذان جب آتی ہے نا تو وہ ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے آج کل تو آپ کے لیے اسلامک فائنڈر میں ہر ہر شہر کے لیے انہوں نے ایک پوری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ کس ٹائم پہ آپ کا کیا ٹائم ہوتا ہے آپ خود چیک کر سکتے ہیں اس میں سے آپ دیکھ اپنے ہی شہر کو آپ اس میں سلیکٹ کر لیجئے گا اور آپ کا ایگزیکٹ ٹائم آپ کو مل جائے گا اب تو رمضان بھی ہمارے یہاں بالکل قریب ہے تو اسی پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے تو یہ دیکھ لیجئے اب ایک ایکسپشن بتا دی کہ یہ جو ازدواجی تعلق ہے اس میں ایک ایکسپشن ہے وہ کیا اور ہاں تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا یا اللہ کی مقرر کی وی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم تکوا اختیار کریں یعنی ایک ایکسیپشن رکھ لی کہ اگر آپ نے مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو بھی پھر اس داجی تعلق نہیں کرنا رات میں بھی نہیں کرنا یعنی ویسے تو آپ نے روزہ اپنے رکھا ہے دن میں آپ نے اس زواجی تعلق نہیں کرنا نہ کھانا کھانا نہ کچھ پینا نہیں ہے تو یہ اپنے اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے طور پر روک کے رکھنا اتنے ٹائم تک اس کے بعد پھر جیسے ہی افطاری آ جائے تو پھر اس کے بعد تم کھاؤ پیو انجوائے کرو سب کچھ کرو ایشو ہے لیکن ایکسیپٹ ہے کہ اگر آپ کچھ دن کے لیے اگر اعتکاف کرنے رہو تو اعتکاف کے دوران کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کر دیے ہمیں کہ اجتواجی تعلق وہاں پہ بھی بند ہے ہاں کھانا تو رات پوری میں کھا سکتے ہیں جب چاہے جو مرضی کھائیں پیئیں نو ایشو تو یہ کر لیے اچھا اعتکاف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دس دن کا اتکاف کرتے تھے اور ہمارے لیے بھی اس سے ایک یہی ایک ایک نفل ہے کوئی فرض نہیں ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو اچھا دس دن اور یہ نہیں کر سکتے تو چلیں کوئی بات نہیں پھر آپ کچھ ٹائم کے لیے چاہے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے وہ کر لیں اب جیسے ہم لوگ بھی یہ کرتے رہے کہ حرم شریف میں جا کے اور کچھ گھنٹوں کے لیے ہم احتکاف کی حالت کر لیتے ہیں اب احتکاف کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ون ٹو ون اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو کریں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اور اللہ تعالیٰ پہ غور کریں تو یہ ہوتا ہے تو کسی بھی مسجد میں اب جا کے یہ کر سکتے ہیں یہ اجازت ہے ایکسپشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اب اس کے بعد اب دوسرا حکم یہ تو روزے کی بات یہ تو حکم ہو گیا اب ایک برائیوں سے متعلق بھی ایک ارشاد فرما دیا ولا تک کلو اموال بینکم بل باطلی وطلو بیہا ارل حکام تلو فریقمن اموال ناسی بال اسمی ون اور اسی تقوی کا تقاضا ہے کہ تم آپس میں ناحک ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ چاہے وہ کیش ہو پراپرٹی ہو یا کوئی بھی اور ایسٹ ہو یہ یعنی نہیں تم لے سکتے کھانے سے مراد صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ یعنی اس کا مطلب اسے انجوائے کرنا تو یہ نہیں لے سکتے بغیر اجازت کے ہم کسی سے نہیں لے سکتے اور پھر یہ بھی بتایا اور اسے حاکموں یعنی جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے طرح کہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی دوست ہو کوئی آپ کا جج ہو یا کوئی پولیس والا کوئی آپ کا دوست ہو تو آپ اس کے ذریعے تم دوسرے کے مال جو ہے انہیں کے ایسیٹس کو اس پہ قبضہ لینے کی کوشش کرو تو فرمایا کہ یہ بھی نہ کرنا یعنی یہ رشوت ہے اصل میں یعنی رشوت یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے سے کچھ نہ کچھ لینا چاہ رہے ہوں اور پیسے بھی نہ دینا چاہ رہے ہو تو پھر اس کے لیے وہ آپ پولیس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اگلے کو کچھ نہ کچھ پرابلمز میں ڈال کے اور اس سے پراپرٹی پہ قبضہ کرنا کیش پہ قبضہ کرنا یا بینک اکاؤنٹ پہ قبضہ کرنا یا آپ کی گاڑی پہ قبضہ کرنا یہ سب چیزوں کا اس میں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اور کوئی طریقہ بھی اختیار نہ کرنا کہ جس کے ذریعے تم ایسی حرکت کر رہے ہو انفارچونیٹلی اب دیکھیے ہمارے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ روزے پہ تو ہم الحمد للہ پورا عمل کرتے اتتے ہیں لیکن یہ جو فراڈ رشوت اور یہ جو معاملہ آتا ہے کہ لوگوں پہ قبضہ کرنا یہ ہمارے یہاں جاری ہے انفارچونیٹلی اس سے ہمیں بچنا ہے تو یہ انہیں تفصیر کی ترجمے کی بیسس پہ یہ ترجمہ جو ہے وہ میں نے کر دیا آپ اس میں غور کیجئے اپنے آپ کا خود انالسس کریں دوسروں کا نہ کریں اپنا کریں کہ کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر نہیں کر رہے تو اس میں توبہ کرتے ہوئے اس چیز سے بچیں اور اگر کسی کے مال لیے ہیں یا کسی کا کوئی بھی ایسٹس ہم نے لیے ہیں تو ہمیں انہیں واپس بھی کرنا تو وہ بھی کر دیں تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو پہلے پچھلے لیکچر میں آپ نے پوری ڈیٹیل سے کہ ہماری یہ تعمیر شخصیت میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے ان کو ایک بار پھر آپ پڑھیے یاد کیجیے کہ جناب اسی پہ کیا ہم عمل کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور نہیں اگر ابھی ہوا تو پھر اس پہ توبہ بھی کر لیں سوال آپ کے ذہن میں ہوں گے بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے اور اس کے ہم پھر ڈسکشن انشاءاللہ جاری رہے گی اوکے جناب اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ